بسم اللہ الرحمن الرحیم شہباز شریف وزارت عزمہ کو الوداع کیوں کہہ رہے ہیں امریکی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے نیا وزیر اعظم کون آ رہا ہے بلاول بھٹو واشنگٹن میں کیا ڈیل کر کے آئے ہیں اور امریکہ دو سو پچاس ملین ڈالر کی پہلی امداد کب دے رہا ہے اور کس مد میں دے رہا ہے یہ ہے ہمارا آج کا وی لاگ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو ویڈیو ملتی رہیں۔ جی ناظرین ایپسلی نوٹ کے بعد اب پیش ہے ایپسولوٹلی یس yes. واشنگٹن میں طویل مذاکرات کے بعد بلاول بھٹو ایک بڑے امریکی پیکج کی پیشکش لے کر واپس آئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان بارڈر پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ کی طرف سے دو سو پچاس ملین ڈالر کا ایک اسپیشل پیکج آفر کیا گیا ہے جس کے تحت بارڈر کے دونوں طرف شروع ہو جانے والی دہشت گردی کی موجودہ لہر کو قابو کیا جائے گا اور اسپیشل اور ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جائیں گے اس سلسلے میں پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے اور دیگر سہولتیں مہیا کرنے کے لیے بھی بڑے پیمانے پر اخراجات ہوں گے اور یہ سارا کچھ امریکہ امداد سے کیا جائے گا۔ ناظرین میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف یہ سارا کام کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ اس کا جو ملبہ ہے جو اس کا رد عمل ہے وہ ان پر اور شریف خاندان پر نہ گرے اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک نیا وزیراعظم لایا جائے اس حوالے سے پہلی ترجیح اسحاق ڈار ہیں اور دوسرا نام خواجہ آصف کا آ رہا ہے۔ ناظرین خواجہ آصف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے زرداری کے ساتھ بھی خصوصی تعلقات ہیں اور وہ نواز شریف کے بھی اعتماد اور چہیتے ہیں اس لیے ان کا چانس بھی بن رہا ہے تاہم ایک تجویز یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو مالیاتی ایشو بنا کر اس حاق کو آگے کیا جائے اور نیا امریکی ایجنڈا آگے بڑھانے کا مشن ان کی سرکردگی میں مکمل کیا جائے ناظرین پاک افغان بارڈر پر جو صورت حال بنی ہوئی ہے پاک فوج پر آئے روز دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ افغانستان کے اندر داعش اور ٹی, ٹی پی کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں طالبان کے پاس جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ انہیں قابو کر سکیں اور اس کے علاوہ کچھ دیگر ایشوز بھی ہیں کہ وہ ان پر زیادہ سخت ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے اس لیے امریکہ نے تجویز یہ پیش کی ہے کہ پاک فوج اور امریکہ مل کر سرحد کے دونوں طرف داش اور ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں اور ان کی محفوظ پناہ گاہیں ختم کریں اس حوالے سے ایک بڑا آپریشن لانچ کیے جانے کی اطلاعات ہیں اور یہ بڑا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے شہباز شریف کو ان فٹ قرار دے دیا گیا ہے جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ شہباز شریف سے کچھ ایسے مطالبات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ ان کا حوصلہ نہیں پڑ رہا کہ وہ یہ معاملہ اپنی قیادت میں مکمل کریں اس لیے اب تجویز یہ سامنے لائی گئی ہے کہ یا تو اسحاق ڈار کو وزیر بنایا جائے یا خواجہ آصف کو سامنے لایا جائے ناظرین ایک تجویز اور یہ پیش کی گئی ہے کہ معاشی ایمرجنسی کے نام پر ملک میں ایک نئی حکومت قائم کی جائے جو ایک سال یا دو سال کے لیے ہو اور اس کے بعد وہ دو ہزار چوبیس یا پچیس میں عام انتخابات کروائے اس ایک یا دو سال کے دوران پاک افغان سرحد پر جو دہشت گردی کی تازہ لہر ہے اور خاص طور پر داعش نے اور ٹی, ٹی پی نے جو نئے ٹھکانے بنا لیے ہیں نئی محفوظ پناہ گاہیں تشکیل دے دی ہیں اور اپنا نیٹ ورک تیار کر لیا ہے اس کا کیا جائے ناظرین امریکہ کو ایبسلیوٹلی یس yes کہنے کے بعد پاکستان کو درپیش معاشی مسائل ختم ہو جائیں گے آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی فراخ دلانا امداد شروع ہو جائے گی اور پاکستان کو موجودہ مالی بحران سے باہر نکلنے میں مدد ملے گی ناظرین یہی وجہ ہے کہ مقتدر ادارے بھی اس حوالے سے آن بورڈ ہیں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج کو دہشت گردی کی موجودہ لہر سے مقابلہ کرنے کے لیے عالمی امداد کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور ملک معاشی دلدل سے بھی باہر نکل آئے گا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایکسکلوسیو خبر بریک کی تھی کہ وزیر شہباز شریف استعفی دے رہے ہیں اور انہوں نے اپنا استعفی اپنے قائد میاں نواز شریف کو واٹس ایپ کر دیا ہے شہباز شریف نے استعفی دینے کا یہ فیصلہ اسی ڈیویلپمنٹ کے تناظر میں کیا ہے جو بلاول بھٹو اور امریکی حکام کے درمیان پچھلے ہفتے واشنگٹن میں جو مذاکرات ہوئے اس دوران ہوئی ہے پاک افغان سرحد پر حالیہ دہشت گردی کے واقعات خاص طور پر پاک فوج پر جو حملے ہو رہے ہیں اور خود کش حملے بھی ان میں شامل ہیں ان کی وجہ سے ہر طرف تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور یہ اطلاعات ہیں کہ یہ سلسلہ ابھی مزید آگے بڑھے گا اور اس آپریشن کے دوران پاک افغان بارڈر کے دونوں جانب نئے ڈرون حملے بھی ہو سکتے ہیں اور اسپیشل کمانڈو ایکشن بھی کیے جا سکتے ہیں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 Thank <laughs> you.